I'm <laughs> not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 <تصفيق> أهلا وسهلا بكم أهلا أربعة وسهلا من كما سيدارو اليوم آخر أيامات قبل ما الكتاب نتاعي كملته انا تو سامبلومون نعمل فيه اخر قراءه نكملوا بعد نهارين ثلاثه يمكن غدوه يمكن بعد غدوه اذا حتى انا نحبكم حتى انا نحبكم اللي يحبني نحب واللي محبنيش نحب مش مشكل استطلعت الوصول إلى هذه المرحلة بعد ثلاثة محاولات هكذا كانت سنة 1998 ولن أنسى تلك الشعور كان رائع جدا وفوق تصور الإنسان. به، بالنسبة للفيسبوك متاعي أعذروني غدوة يرجع في الليل في الوقت هذا بالضبط. مازالت تقريبا 24 ساعة أو أقل شوية يرجع البروفيل متاعي. و ضيف الأشخاص اللي يحبوا ينضموا للمجموعة المجموعة الغنوصية طبعاً هذا الفيديو بش يكون نجمو قوله آخر الفيديوات فيما يخص الإسقاط النجمي أو نفضل نسميه الخروج من الجسد بش نحكي التجربة بتاعي طبعا من بعد في المجموعه نجم نحكي اي انسان يحب يقوم بالتجربه على خاطر هذه التجربه راهو ما نجمش نحكي لكم عليها مستحيل قد ما نحكي لكم ماكمش باش تفهموا لازمكم تعيشوها باش تنجموا تفهموها هذه مساله واضحه وبينة اليوم انا معناتها مرتاح شويه يعني ما عادش عندي ستريس فهمتوا ذاك آه علاش قاعد نشرب نشرب في البيرة اليوم شوية سكران معاكم يعني آه اسمحولي كان نقوم بعض تجاوزات طبعا تجاوزات ما تخافوش منها يعني تجاوزات آه هادئة كما يقال ليس تجاوزات عنيفة آه الجنوسية is like the كابال كمبليت الغنوصيه الكبال هو من الغنوصيه كما الجفر من الغنوصيه الجفر هو مقابل الكبال فهمت غير ان في الديانه اليهوديه الغنوصيه ما يسمى الغنوصيه حدها في الكبال وفي الديانه الاسلاميه حدها في الجفر والمسيحيه هي الوحيده الذي ما تركت مجال الغنوصيه مفتوح بدون كتاب واضح به بتاع كتب مع انتها حمادي اللي قوى في مصر هي أفكار يعني غنوصية ولكن بالنسبة لي أنا الديانه الإبراهيمية من أبدع في الغنوصية بكل صراحة يعني رغم اللي نكره رب المسيح التبشيريين هم المسيح يعني نكونوا موضوعيين أنا مثلاً ما نحكمش مش على خاطر معناتها نكره إنسان يعني ما أفكار أبكار يقولك تأخذ الحكمة حتى من فم كلب حاشا الكلاب رغم الكلاب يعني يعطيهم الصحة يعني ده نظن صوت واضح من الخروج من أجزاله لكن حتى الآن لم أقدم بالخروج مش مشكل مش مشكل مش مشكل المساله تاخذ من بين 10 ايام ال 40 يوم باش نكونوا واضحين فهمت يعني وما تضغطش على نفسك ما تديش تكرر كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم لا لا لا حاول باش تختار الوقت اللي تكون فيه الحاله النفسيه بتاعك معناتها معناتها مرتاحه باش تنجم معناتها تقوم بها ما غير خوف وكيما أكدت لكم أول خروج ما تخرجوش من الغرفة أبقاوا في الغرفة أطلعوا للسقف ودخلوا في الخزانة أه حتى كان تحبوا تدوروا في الدار دوروا في الدار ولكن ما تخرجوش من الدار أحسن شيء تقعدوا في الغرفة حول السرير أو المكان الذي قمت كي مع فيه بالعملية مع الخوف ما تخافش ما تخافش ما تخافش كيف تتعامل مع الخوف مع الخوف لازمك الخوف هو ما هو الشجاع الشجاع هو ليس الذي لا يخاف ليش لان اول تجربه خاطرتي ما قلت لكم الخروج الخروج ليس المشكله في الخروج او في الدخول انا ناكد لكم ان الخروج والدخول يعتبر امرا عاديا المشكله في التحكم في الخروج هذا هو المشكلة إذاً إذا هذاك علاش نقول لكم اخرجوا في البيت؟ باش تنجم أنت مثلا تعمل أهداف أولى أحسن شيء عندما تتمرن تتمرن على شيء بسيط، باش وقتها تطبقه ومن بعد على شيء كبير خاطر من بعد وقتها تخرج ماكش باش تخرج في الأرض أنت فقط، أنت باش تخرج خارج خارج الوجود يعني يمكن تطلع للسماوات يمكن تطلع للنجوم يمكن تمشي الكواكب يمكن تمشي للشمس يمكن تمشي لاي بلاصه اخرى اذا العمليه جدا معناتها واسعه هذاك علاش الانسان اللي يتعلم يزور مدينه صغيره ينجم يزور مدينه كبيره انا حاولت أجربها ولكن خفت قالوا لي ما تعاودش تق... يا ولدي ما تخافش يا ام آه. اكس صدقني ترجع ترجع ما عندك ما تعمل اول حاجه حابش نقول لكم حاجه فما واحد ديما وقتا تخرجوا تعرفوه بعد الخرجه الاولى والثانيه والثالثه هو اللي لاهي بيكم ووقتا توقع في مشكله هو يجي يوريك الطريق فهمت عباره على معناتها معناتها انت شخص يعاونك فهمت شنو الغايه من هذا الغايه من هذا انك تعيش تجربه فريده من نوعها طبعا انا من ناحيه معنتها التجربه موجوده ولا نقاش فيها وكل شيء ولكن عندي عليها مؤاخذات فهمت عندي عليها مؤاخذات ومانيش متاكد هل سوف تتواصل بعد الموت ام لا مانيش متاكد نقول ديما مرشد روحي طبعا عندك مرشد روحي يجي في الوقت المناسب حطها في بالك فهمت يا ابحسن راني الإنجليزية نفهمها لكن ما نحبهاش يعني ما نحبش نقرأ بها ماذا بيك تكتب بالعربية ولا بالدارجة ولا بالفرنسوية يعني نفهمها لكن ما نطبقهاش نقصد وقتها موت الجسد أنا ما عنديش دليل أنه وقتها يموت الجسد نجم تكون موجودة هذه عندي فيها عدة نظريات فهمت؟ مش مشكل ما تسمعش منذ النهايه ما قلنا حتى شيء مازلنا ما بديناش فهمت؟ التفسير العلم هذا العلم هذا ما عنديش ليه تفسير باش نقول لكم الصراحه ما عنديش ليه تفسير. حاجه نعيشها انا كما جربتهاش وما عشتهاش راني ما نحكي لكمش عليها فهمت؟ الحاجه الاسقاط نجمي وهم الخيال، وهم الخيال هذه نظريه، نظريه يقول لك فما بعضهم يقول لك هذه وهم الخيال ولكن اعطيونا الادله انها وهم الخيال الشخص الذي قال من العلماء انها وهم الخيال لم يثبت انها وهم الخيال بينما الشخص العالم الذي اتى بادله علميه على وجودها اخذا برينوبل دولابي اخذا جائزه فهمت مش لابيه اخذا برينوبل فهمت اخذا برينوبل فهمتَ؟ إذاً ليس علاقة لها بالروح ليس لها علاقة بالروح أليس لها علاقة بالروح هي مسألة أخرى يمكن تفسر في المستقبل شيء طبيعي أسمعني أنا لا أثق إلا بالعلم أنا إنسان منطقي وعلمي إذا ما نقعدوش ندردشوا هكا والا سوف لا ننتهي من الحديث تفسيري تونعتي تونعتي تبحث مقابلات مع سويسرا تم دراسه حالتها في المركز السويسري وقال امور عجيبه بخصوص وصل مع الوعي هذا الوعي واجب نيكولاس لما ساله عن انت قال له أن... قال له انا انت انا الجميع بالنسبه لنيكولاس انا اسمعت له كل ليزانتيرفونسيون تاعه النجم نقول اللي نيكولاس الكلام نتاعو عشته تقريبا كله فهمت اذا انا نصدق نيكولاس رغم اللي فما ياسر اشخاص يحكي ما صدقوهمش اللي يحكيو فما واحد يحكيو حكايات ما عندها حتى اساس لا معنى لكن مش ما صدقهمش من عشتهمش فهمتا؟ ما عشتهمش فهمت ما عشتهمش با خليني نحكي لكم على التجربه نتاعي فيما يخص احنا توا كيف أعيش من طفولتي إلى اليوم الإسقاط النجمي، طبعاً آه باش نبدأ آه بالمرحلة الأولى ثم المرحلة الثانية ثم المرحلة الثالثة وأخيراً المرحلة الرابعة والخامسة اللي أنا موجود فيها الآن، آه باش نحكي لكم يعني طبعاً فما أشخاص يعني ملحدين مدين باش يقولوا هذا مهبول هذا خلوب فهمت التنويم المغناطيسي هو نوع من انواع الاسقاط النجمي ولكن ليس انت المسيطر على وعيك وانما شخص اخر هو المسيطر على الوعيك يعني انسان في في حاله الوعي المادي هو الذي يوجه قدره النوم انسان مغناطيسيا اللي يعمل اذا فليس انت الذي تتحكم في وعيك هناك شخص آخر هو اللي يتحكم في وعيك هذا هو الفرق المهم خلينا الأسلام بعد أفوت خسنتي آه. آه. لا الإبنوز الإبنوز اسمعني فما الإبنوز ما يسمى بالإبنوز آه. معناتها الشخصي اللي أنت يدعمه فما الإبنوز لي شخص يعمل يعملهولك. حدثنا على بوبارك. آه شكرا شكرا. بوبارك هو نوع من الاسقاط النجمي راهو نوع من الاسقاط النجمي. ميرسي ميرسي خل نشرب مانيش مانيش باش نسكر ياسر طبعا انا نشرب اربع خمسه كعبات كان طارت فهمت. افوت خو سونتي. لا ما نخافش من الموت، أنا عمري وخفت من الموت، فهمتها؟ عمري ما خفت من الموت في حياتي، فهمتها؟ وقت كنت مسلم كنت نتمنى نموت، ووقتها خرجت من الإسلام نتمنى نموت، زادة، كيف كيف؟ خلينا نبدأ تجربة من الأول، نشعل سيجارو، شراب الحقيقة، لا شراب الحقيقة، لا ما تغلطش يا عبد القادر. شراب الحقيقه والخمر ليس ماء الشعير ليس النبيذ شراب الحقيقه خوفنا من الموت يا اخوي كريم خوفنا من الموت ما ليش تخاف من الموت يا ولدي حكي فارغة الموت تخاف باش ترقد انت ها الموت شنو هو هو نوم طويل فقط عليه تو نقول لكم كيفاش ترن عليه تو كيفاش عليه سهل ياسر وبسيط جدا آه واللي يحب ينتمي للمجموعه بتاع الغنوصيه هي ما تحكيش كان على اسقاط النجمي تحكي على عده مواضيع اخرى كل الاسئله الوجوديه بصفه عامه اللي يمكن آه ان تدخلوا للجروب مجموعه المجموعه السريه آه فيها الان 24 شخص ما نجمش نديت حتى شخص لان انا فقط الادمن او طيب يمكن بعد لا يرجع لي البروفيل بتاعي طون طيب نحط ادمن اخر فهمت الموت حقيقه وجوديه اخي كريم الموت حقيقه وجوديه لكن يمكن الانسان ان ينتصر على الموت في يوم من الايام هذا ممكن فهمت يعني الانتصار على الموت ممكن علميا ممكن علميا هناك العالم يضع تحديات لل لل للبشريه في مجال العلم، مثلا قبل 100 سنه كان التحدي نتاعه انه يخرج من المجال الجوي، وخرج يعني يخلق الطائره أو يصنع الطائره وخرج من طريقه لا لا مانيش خايف الموت ما يهمنيش انا الموت بالنسبه لي حاله حكايه فارغة انا نعيش نهاري. به، اي نبدا ولا ما نبداش تو؟ فوالا فوالا. تعاون نقول لكم بشوية بشوية أنا باش نواصل أنا كما قلت لكم ما عادش باش نعمل سياسة يمكن نحكي على مواضيع سياسية لكن ما عادش نعمل سياسة باش نهدم بالأمور الوجودية فهمت باهي ياسر طبعا ما يعرفوش قصة حياتي فهمت أو قصة معنتها كيفاش معنتها قصتي من الصغرى تاعي آه نبدأ بالمرحلة الأولى طبعا آه أنا كتبتها في الكتاب نتاعي يعني سوا بالفرنسية سوا بالعربية وحتى الكتاب نتاعي الأول اللي خرج عام 1997 اللي أنا مانيش راضي عليه لأن معنتها رغم اللي خرج باسم أختي آه فهمت اللي أكبر مني آه بشوية والذي ذكرت التفاصيل المملة آه عن حياتي رغم أني أنا وتعطيتها الكتاب ما قلتلهاش باش تذكر آه الاشياء اللي هي تعرفهم خاطر هي اكبر مني وكانت تعرف عليا ياسر حاجات آه فذكرت في فصل كامل من الكتاب آه ما كان العائله العائله متاعي ما كانوا يقولوا عليا وانا صغير آه وهذا ما عجبنيش على خاطر انا ما كتبتش هذاك الشيء هي من آه الذاكره متاعها ذكرت هذاك الشيء وطبعا ما كانتش تفهم علاش هذيك الاشياء وقعت وقت انا صغير أه لكن انا نعرف علاش ونفهم علاش وفهمت علاش من بعد بحي. انا كما تعرفوا أه وقت تولدت تولدت يعني نجم نقول أه معنتها مريض أه بمرض اللي معروف فهمت هو التوحد فهمت اذا الى أه تقريبا ثلاثة سنوات آه معنتها باش بديت نمشي فانت ثلاثه سنوات عملت اول الخطوات نتاعي فهمت وثلاثه سنوات وما نتكلمش فانت ما نتكلمش ثلاثه سنوات ما نتكلمش اذا آه شنو وقعت وقتها حسب ما يحكيو العائله اني آه في ثلاثه سنوات وشويه وتوليت نمشي خرجت من الدار او هربت من الدار هما حسب ما قالوا ان كان عندنا فكرون صغير هذا كل اللي نحكي لكم فيه ما نذكرهش يعني هذوما يحكيو لي فيه هما فهمت؟ فما فكرون صغير كنت نتبع فيه والفكرون هذيه هزني كي نقولوا احنا الى خارج البيت و قطعت الطريق فما كان عندنا طريق بحذا الدار يعني طريق كبير يعني فيه السيارات وقعدت على الماده وقتها العائله اكتشفت اني انا مانيش موجود في الد في الدار وقع ما يسمى فوضى وذهبوا الجميع يبحث عني لان يعني يعرفوني اللي انا انسان متوحد يعني ما نحكي مع حد ما نقابل حد ما نخاف من الناس فهمت خاف من الناس ما كنت نقرب لحتى انسان يعني اي واحد يقرب لي بعد فهمت ما نخليهمش يا اخي كنت قاعد انا على حرف الماده هي التروتوار يعني ما يسمى حافة الطريق أه شفت احدى اخواتي فهمت فقطعت الطريق باش نمشي لها حسب ما تحكي هي طبعا أه فصدمتني سياره فهمت سلحفاه سلحفاه الفقرون نحن نسميهم في تونس الفقرون بدون شمال أفريقنا نسميه الفكرون وهي كلمة مازيغية آه ضربتني سيارة على رأسي فهمت الشخص اللي ضربني ما استناش آه هزني في, في السيارة بتاعه وهزني للمستشفى المستشفى معناتها دخلوني مباشرة لرجوز آه بقيت عدة أيام آه في المستشفى طبعا الطبيب قال يعني من حسن الحظ ان المستشفى ما كانتش بعيده عن مكان الحادث يعني تقريبا المستشفى اسمه شار نيكول وانا تضربت يعني ضربتني سياره في جهه باب العسل يعني تقريبا درجه 500 متر ولا 600 متر قال لو وقع الحادث يعني ابعد من هذه من هذا المكان كان يمكن يموت خاطر كان عندي نزيف جدا قوي فهمت تبعك النحس تبعني النحس ايش تحب تعمل فهمت المهم خرجت من المستشفى ما نعقل على حد شيء اللي نعقله الحاجه الوحيده اللي نعقلها حسب ما يقولوا لي اربع سنين ما نتكلمش خمس سنين ما نتكلمش ست سنين ما نتكلمش سبع سنين سبع سنين انا نتذكر اللحظه اللي انا نجم نقولوا حسيت بها بالوعي بتاعي فهمت اللحظة هذيا كنا كما قلت لكم ساكنين في باب العسل اللي هي مدينة العتيقة نتاع تونس العاصمة وكنا سوف ننتقل إلى مدينة أخرى اسمها أريان فكانت كل العائلة مشات للمنزل الجديد فهمت بادون فهمت أنا اللي نتذكره وكتبته في الكتاب بتاعي مفصلا فهمت؟ ما دا مفصل شنو وقع؟ أني في لحظة ما نعرفش اللي حسيت روحي في غرفة فارغة، والغرفة فارغة بالفعل لأنه تم أخذ كل الأغراض اللي في الغرفة وحسيت إيدي، أول حاجة حسيتهم إيدي، بخيت نغزر لإيدي ومتعجب شنيا هاليدين هذا؟ فهمت؟ من بعد غزرت البدني. عجبت يعني ما ما نعرف شنو نعمل يعني الدم هذا شنو بالضبط فهمت يعني سبع سنين يعني عمري سبع سنين وقتها بالضبط في شهر تقريبا جويليه قبل ما نبلغ سبع سنين بعده ايام فهمت بعده ايام قبل ما ابلغ سبع سنوات بعده ايام نتذكر وقتها شنو وقع لي هو اول عمليه اسقاط نجمي إذا أنا باش نحاول نحرك اليد متاعي وهي اليد متاعي آه ما تتحركش ولكن حاجة تخرج مني وتغذر للجسم متاعي وتتحرك في كل الغرفة، كانت كيما العصفور اللي محصور في قفص مش جسمي، جسمي واقف في بلاصته ما يتحركش، فهمت؟ طبعا أنا ما, ما كنتش نعرف المسألة كما مانيش فاهم حتى شيء، فهمت؟ وكان الجسم متاعي الأثيري اللي ما كنتش نخايبو الجسم الاثيري يفركس على مخرج من الغرفه هذه حتى لي مش الروح ما عادش تقولوا لي الروح الروح ما عندها حتى دخل بهذا الجسم الاثيري هذا الجسم الاثيري هو يحتوي الروح والعقل والوعي كما قلت لكم فما الجسم المادي والجسم الاثيري الجسم المادي يح يحمل الروح والعقل والوعي والجسم الاثيري يحمل نفس الشيء العقل والروح والوعي. فهمت؟ اذا من بعد اللي لاحظته انا ان هذا الجسم الاثيري القى كيف عباره على مخرج للغرفه عندما القى مخرج للغرفه عاد في الجسم متاعي وحرك الجسم متاعي. انا تعجبت. إذا تبعته مشيت يعني نمشي نتذكر أنا وقتها كنت صغير يعني عمري سبع سنوات أنه الجسم الأثيري يخرج مني يتقدم أربع خطوة خمسة خطوات ويعاود يرجع للجسم بتاعي فهمت؟ وأنا نتبعه وأنا نمشي بالجسم بتاعي حتى خرجت من هذه الغرفة وكان فما هناك صحن في وسط الغرفة صحن كبير لقيت أمي تقول لي فينك عندي ساعة وأنا نعيط لك ونقول لك يا كريم إيجا راهي السيارة الكرهبة باش تمشي وأنت ما فهمش ريحتك فهمت؟ وليت شدتني من يدي وطلعتني آه للسيارة ومشينا كما نقولوا احنا آه هذا أحلام على ما أعتقد. ليس أحلام، لا ليس أحلام. أنا في الأول ما كنتش فاهم هذاك الشيء شنو هو. خلينا نكملوا. خلينا نكملوا توا اسمع. يا سيميش يا ذو اسمعوا الحكايه للأخر من بعد قولوا احلام ولا مش احلام عيشوا انتوما الحكايه من بعد قولوا احلام انا مفرق من بين الحلم ومش الحلم فهمت؟ خليني اكمل لكم الحكايه اذا في الطريق في الطريق وانا ماشي مع للدار الجديدة بقيت نغزر ومتعجب يعني كاني كاني ولدتوا في ذلك الوقت كاني تولدت عمري سبعة سنوات فهمت وقت وصلنا للدار جديده امي حلت الباب بتاع السياره وقالت لي امشي العب آه في في الحديقه في الجنينه نسميوها جنينه احنا في تونس فهمت يخي مشيت للجنينه ما نعرفش انا شنو هو الجنينه امي تحكي معايا مانيش نفهم فيها اش تقول فهمت مانيش ما نفهم فيها اصلا شتقول تقول فهمت مشيت ثم هناك بئر كبير جدا تقريبا يعمل ثلاثة متر على ثلاثة متر مشيت قعدت على الحرف نتاعو وهذا الكل مذكور في الكتاب متاعي سواء بالعربية سواء بالفرنسية وقعدت على البئر هذا بقيت حاير أه نغزر للماء فهمت نغزر للماء وفي الماء نشوف السماء تعجبت قلت إش تعمل السماء في الماء؟ فهمت؟ يعني أنا راني ما زلت كي معناتها بديت نوعي بوجودي فهمت؟ بديت نوعي بوجودي قلت لهم معناتها قلت في مخي نتذكرها وقتها يا أخي هزيت راسي لفوق نشوف في السماء زرقاء وقتها في شهر جويليا فترة أنا فيوت في وقت. فهمت؟ يا أخي قلت إش تعمل السماء اللي هي موجودة الفوق بعيدة ما نجمش نلحق لها. اش تعمل في في قاع البئر فهمت؟ عاد وقتها بقيت نخمم ونقول شندخل السماء في الماء وبقيت نفكر في الحكايه شنية معناتها فهمت؟ المهم انا هكاك في هذيك معناتها كي نقولوا احنا الحيره، الحيره آه التي معناتها عشتها يعني انا انسان عباره على انسان تولد واعي. فهمت عباره على انسان تولد واعي يعني تصور انسان حبر ما يتولد يبدا واعي حتى لو تولدوا فانت ما تولدوش واعين او الوعي ما هوش وعي يمكن ان نعبر عليه فهمت المهم نتذكر هذيك الليله فهمت وانا قاعد على حرف البير جاء الوالد نتاعي دزني تفعني تفعني يعني بعنف قال لي شبيك شبيك ساعه وانا نعيط وانتي ما تجاوبنيش المشكلة اللي انا ما جاوبتوش على خاطر ما نعرفش هو يعيط لي كريم كريم كريم انا ما عرش اسمي فهمت؟ ما نعرفش اسمي هو يعيط كريم كريم كريم كريم انا ما فهمتش شنو كريم هذا شكونو كريم يا أخي جاني هكايه و... و... ودفعني بدفعه قويه وهنا نتذكر الفرق من بين امي وتكان تعيت لي في دار تونس العاصمه وقت لقاتني اخذتني نعيت لك نعيت لكش عملت لي شدتني من يدي وحب نظني فهمت وعلقني بين بابا و تعيت لي وما سمعتوش آه معناتها تدفعني وهنا اول مره نحس بما يسمى بالحب والكره او ما يسمى بالسلم يعني هذو حاجات قاعد نكتشفهم انا فهمت قاعد نكتشفهم ما نعرفهمش فهمت المهم دفعني وقال لي امشي بهذا امك امك حاجتها بيك معناتها باش تاكله مشيت فهمت شنو عملت وليت خايف يعني وقع لي نوع من الرعب نشوف خواتي شنو هي عملو أمي حطت كيما ما نقوله قصعة كبيرة موجود فيها أكل لو تذكر الأكل شنو هو المشلوش المشلوش اللي إحنا نسميه المشلوش هو فلفل وطماطم وبيل وعظم فهمت وبيل وبالخبز يتكل فهمت المشلوش هو حار حار جدا فهمت قوي جدا عاد نشوف إخواتي شنو يعملوا كيفاش ينحيوا الخبز ويغمسوا وأنا نتبعهم باش ما يوقعش نوع من العنف الآخر خاطر التصرف نتاع الوالد نتاعي كان نوعا ما عنيف كليت معاهم من بعد مشيت على روحي معنتها مشيت رجعت للجنينة نلعب على روحي ما مشيتش للبير تعدى هذاك اليوم تعدوا الأيامات الأخرى وأنا كل يوم قاعد نسمع ووليت نقول بعض الكلمات فهمت حتى أمي لاحظت هذا الشيء آه لاحظتني اللي وليت نقول بعض الكلمات صحيح هذه الكلمات ما هيش مفهومة ولكن أمي تفهمها مثلا الرجو كنت نسميه دلدول فهمت الرجو كانت أمي تحل تقولي حل الرجو لها دلدول يعني وكنت نستعمل الكلمات كما هما ما نستعملش مثلا افتح الراديو، لا نقول الراديو يعني نستعمل أمي حس ما تحكي لي كنت تستعمل كثير لدين نتاعك تقول الراديو تيفيطون دلدول كلمات اللي قالتهم اليوم المهم المشكلة اللي وقعت فهمت ما نتكلمش ما نتكلمش ما نتكلمش ما نتكلمش نتكلم في داخلي أنا وقتها بعد رجع للوعي الوعي نتذكر مليح اللي انا نتكلم في داخلي ونتكلم بكل سلاسه فهمت يعني نتكلم بكل سلاسه في الدخل بتاعي ولكن وقت تجيبش تخرج الكلمه تخرج معوجه فهمت يعني فما خلل فهمت يعني الكلمه نحب نقولها تخرج بطريقه اخرى المهم مش نطولش عليكم خاطر القصه طويله هي شويه فهمت المهم مرت الايام هذيك وانا المره الايام هذيك كلها كانت اكثر شيء نراقب ونشوف الاخرين شنو يعملوا ولي لاحظت وانا وقتها انهم كلهم لاهين بيا كلهم يعملوا عليا كلهم يغزروني فهمت على خطر ما عنديش حاسه الخوف يعني حسب ما تحكي لي يامي قالت تنجم تبدا مثلا المقله فيها زيد تحط فيها يدك عادي فهمت تنجم مثلا البريز متاع الضوء تدخل فيه مسمار فهمت يعني تنجم السكينه تعمل بها حاجه فهمت اذا كان الكل خاصه بعد عمليه الحادث اللي وقعت لي على راسي الكل مهتم بيا وكانت امي تعمل 20000 طريقه باش نتكلم وكذا وكذا المهم الحدث الذي وقع إن الإسقاط النجمي الأول الذي وقع ما كنتش نسخايبو إسقاط النجم لكن المشكلة اللي وقع هو آه ليلة عيد ميلادي آه عام 1973 آه يعني وأنا عمري سبع سنوات يعني تقريبا بعد أسبوعين من آه قدومي لأريانا أنه في ليلة عيد ميلادي مش يوم عيد ميلادي في ليلة عيد ميلادي الذي آه أتذكره فهمت نتذكره مليح فهمت اللي كنت راقد جاء واحد يعني واحد شخص ما كنتش راقد أنا مستعد للنوم فهمت جاني شخص نتذكره مليح ونعرف الوجه نتاعه فهمت وقعد على حرف السرير نتاعي وبقى يحكي معايا سألته وانا وقتها شكونك أنت فهمت وأنا نتكلم يعني بكل طلاقة فهمت قال لي قوم اجي اقعد بحداي ورجل كبير يعني عمره في السبعينات او في الستينات يعني راجل شعره ابيض فهمت قال لي اقعد في السرير بجنبي من بعد قعدت انا في السرير بجنبه ومن بعد قال لي هيا معايا وخرجت معاه ونتذكر وقت خرجت من النافذه يعني من شباك فهمت وفين مشينا مشينا عندنا كيف الكاف تحت الارض آه، كان معانته فارغ مشينا قعدنا فيه وبقى يحكي لي ويقول لي آه، راني انا باش نولي يجيك كل يوم وبش نحكيلك عن قصة حياتك وعن حياتك وبش نحكيلك على ياسر حكاياتك المهم نتذكر بقيت معاه الليلة كاملة الصباح رجعني للفرش بتاعي ومشي. وانا من بعد رقد طبعا هدايا ما يسمى ما كنتش نسخايب وانا إسقاط نجمي وقتها امي قامت الصباح تلقى كنا في الفرش راقدين انا واخويا اللي أصغر مني ومعتو خويا موجود الى الان فهمت ما ماهوش راقد في الفرش بحدايا مشات تبحث عليه لقاته في الـ في كيما نقولوا بيت الحمام راقد هز اغراضه راقد يا اخي قتله شبيك راقد في بيت الحمام قال لها رو فما واحد جاني قدمني من رجلية من ساقية وقال لي قوم من هوني يا أخي خفت وهزيت مخطتي وهزيت بطانيتي ومشيت رقت في بيت الحمام عمتان جاتني أمي لي أنا تقوم فيها قتلي أه معنا تقوم فيها أنا وقتاً ديت نتكلم شوية فهمت كل شيء ديت قلت لها راهو فما راجل كبير جاني يا اخي امي قامت تضحك فهمت قالت لي حلمت فمتقى. بالنسبه لخويا يسخايبوز ده كيف كيف يعني يخلوط فهمت ما صدقوش المشكل ان من ذلك اليوم من سبعة سنوات الى 14 سنه سبع سنوات كل يوم هذا الشخص يجيني طبعا انا بديت نتكلم في عشر سنوات يعني بديت نتكلم بكل طلاقه في عشرة سنوات بديت نتكلم هذا نذكره كان يعلمني الكلام ويقول لي شنو نعمل وشنو ما نعملش فهمت يعني قلهم لي بالتفاصيل شنو تعمل وكان يهزني يسافر بيا مره يهزني الدوله الفلانيه عده دول اللي هزني وكنت كل صباح نقوم ونقول لهم اللي انا باش نولي كي ابن بطوطه، أختي اللي الكبيرة تقوم تضحك عليا تقول لي باش تحب تولي ابن بطوطة لازمك تكون سائق طائرة باش تنجم تسافر. قلت لها علاش يا أخي ابن بطوطة سافر الدول كل ما غير ما يكون سائق طائرة. المهم اللي معناتها باش نحكي لكم عليه معناتها معناتها شنو؟ كان حكى لي وقتها قصة نتذكرها مليح ومدابية راني نكتبها، فهمت؟ اسمها تير الليل لا لا لا جبرائيل لا شيء اسمعني اسمع هذه التجارب نجم يعيشها اي انسان يعني انا نقول هذا غير خليني نكمل الحكايه خليني نكمل الحكايه فهمت خليني نكمل الحكايه نحكي من نيتي نحكي من نيتي فهمت خليني نكمل الحكايه من بعد سميوها حلم سميوها تخليط سميوها اللي تحبوا عليها انتوما ما دامكم ما عشتوش التجربه اللي اللي يسمي روحه واللي يقول اللي هذا الكلام تخلويه يجي للمجموعه فهمت وانا خليه يخرج من جسمه انا متاكد الان وخلينا نكملوا الحكايه من بعد إن معناتها نحكي فهمت اذا كان يح... كان اولاد الحومه عندنا الحومه كل صباح يبدأوا ينتظروا فيها قدام الدار وقتاش نقوم باش نحكي لهم على قصه ما يسمى تيرو الليل هذه تيرو الليل قصه طويله كنت كل يوم نحكي لهم منها هل عشت تجربه ماديه لا لا لا ليس ماديه هذه ما انا ما كنتش وقتها ما كنتش نعرف حكايه الاسقاط النجمي فهمت ما... انا خليني نكمل القصه ارجوكم ما تحكموش اسمعوا اسمعوا القصه للاخر من بعد تو أعطيكم رايي انا شنو في الحكايه انا نحكي لكم القصه كما وقعت يعني كيما عشتها انا فهمت مانيش قاعد نجيب لكم من راسي فهمت يعني هذه مساله نجمو، معناتها تسالوا فيها الاشخاص اللي يعرفوني يعني وهذايا معناتها اختي كتبته في الكتاب بتاعها اللي خرج عام 1997 وانا ما قلت لهاش اكتبوا قالت كان يجيه واحد اللي هو يقول من عائلته معناتها جده وكان هذا الشخص نتذكر كان يقول لي ما كانت اختي سميره تقول لي ولي صلي وتبع الاسلام وكذا كان يقول لي ما تصليش ما تصليش اعمل روحك تصلي فهمت؟ خليني نكمل الحكايه فهمت؟ اذا انا شارب شويه اذا ارجوكم فهمت خليني نكمل المهم سبع سنوات الشخص هذا وولاد الحومه كل يوم ينتظروني مع تقريبا الصباح يستنوا فيا باش نحكي لهم قصه طيروا الليل، هذه طيروا الليل شني هي في الحقيقه انا ما كنتش كنت نحكيها لهم مانيش فاهمها. كانت قصه نتاع مملكتين، مملكه فوق الارض ومملكه تحت الارض. فهمت؟ وكل مملكه عندها القوانين نتاعها وعندها الانظمه نتاعها و كان ما يسمى هذا تيرو الليل اللي انت حسب ما القصه عندما ينام فهمت يعيش في المدينه التي فوق الارض وعندما يستيقظ يعيش في المدينه التي تحت الارض يعني العكس المفروض يعني الحلم او النوم يصبح هو الحقيقه يعني عباره على احنا في الدنيا هذه عايشين نومنا ما نش عايشين يقضتنا فهمتها فهمتها أنا أحكي لكم يا سلطاني أحكي لكم شنو وقع هذه مثلا موثقة ويعرفوها العائلة كاملة أذين أحكي لكم الظاهر أما وجهة نظري تنقولها طيب لكم من بعد أوكي وجهة نظري متاعي يعني نجم نعيشوا حاجات النجم نشوفوا حاجات نجمو نسمع حاجات ولكن يكون عندها تفسير وطبعاً يبقى دائماً العلم هو الفاصل في المسألة هذه. فهمت المهم خلينا نكمل. أه به خلينا نكمل الحكاية. المشكلة اللي أنا إلى الآن. ما كنتش عارف لا إسقاط نجمي لحد شيء يعني بالنسبة لي أه ما أنت حلم فهمت رغم اللي نقول للعائلة تاعي والأخواتي والأمي راهو ماهوش حلم راهو الشخص ننسه راني الشخص نشوفه فهمت ووقتها في الوقت هذاك نتذكر شفت عدة شخصيات منهم شفت محمد فهمت وشفت عيسى لكن ما شفتش بودة بودا إلى الآن عمري ما شفت بنشفع رغم اللي انا بالنسبه لي وقناعاتي بوذا هو اصدق انسان بالنسبه لي من كل من ادعى او تكلم عن النبوه يعني يمكن خاطر المعتقد بتاعي يمكن وقتها خاطر من عرش بوذا فهمت ما سمعتش بيه لا لا لا لم أرى الله فهمت اما هالشخص هذايا اقبل سنه بالضبط من آه ال من وصولي عمر 14 سنه خاطر هو بقى 7 سنوات جاني في عيد ميلادي هو ديما يجيني في عيد ميلادي يعني ديما يجيني كل يوم كل يوم كل يوم اما ديما الاخبار المهمه يقولهم لي في عيد ميلادي جاني في عيد ميلادي اللي باش نبلغ فيه 14 سنه قال لي فما ثلاثه حاجات يعني مش نبلغ فيه 13 سنه معناتها قبل بعام قال لي فما في العام هذا 14 سنه باش يقعوا لك ثلاثه حاجات ثم ثلاثه حاجات باش يوقعوا وكي يوقعوا راك ماكش باش تبقى في تونس راك مش من تونس انا وقتا نتذكر فهمت قمت الصباح مشيت لامي قلت لها امي قالت لي نعم قلت لها راه الراجل هذاك جاني وانا على نيتي طفل صغير فهمت هو بكل عادة كل قول لها رجل جالي يتقول لي اش يحب قلت لها راو معاتش بشي جيني قلت لي علاش لأ زرداش فهمت فمتب آه قلت لي علاش قلت لها قال لي بشي سيرو لي ثلاثة حاجات كان يسيرو ثلاثة حاجات ما عادش بشي جيني قلت لي شنوى ثلاثة حاجات فهمت قلت لها اول حاجة مش نعمل حادث كبير ويدي باش تتكسر وما هيش باش تتحل مهما عملنا فهمت ما تقصتش اي قتلي وشنو هو الحدث الثاني قتله الحدث الثاني اللي اختي سميره باش يقع لها مشكل في الحمل نتاعها وباش تطيح فهمت آه قال لي معناتها هذوما الحاجتين الزوز والحاجه الثالثه فهمت؟ اللي انا باش نخرج من الدراسه ما عادش باش يقبلوني في الدراسه ولازمني نخرج من تونس، خطر انا وقت في المدرسه رغم اللي كان عندي معناتها الحفظ قوي ياسر يعني كنت نحفظ بالكده ولكن كنت شويه بهلول فهمت؟ يعني ما كنتش قرائي فهمت؟ يعني كان المعلم يبدا يقري فينا وانا نحسب في في الغنم اللي في الشباك قداش من من نعجه وقداش من أو وقداش من كنت قوي في الحساب، فمتى ما كنتش قوي، كنت قوي في زوز حاجات في الحساب وفي المحفوظات. المهم بعد فتره تقريبا ستة أشهر، فهمت أمي لك لما هذاك واحد أه وقع لي حادث بالفعل بالحافلة، ما نحبش نزيد نطول عليكم، لازمني ننتقلوا الأسئلة. وتكسرت يدي، هذه طبقت كومبليتمون، فهمت وهزوني للمستشفى وقتها نتذكر عشت ما يسمى بال, بال... بالإغماء يعني وقتها وقتها وقت هذي... المرفق نتاعي تسكر عليه الباب كومpletely يعني تغفص الكل هذا الكل عظم من هوني الهوني تعجن الكل تعجن فهمت؟ يعني تعجن كله وقتها فقد ال... الوعي ونتذكر وقتها الجسم الجسم الاثيري نتاعي خرج ومشى يدور وبقيت في حاله اغماء مده ساعات فهمت قبل ان يعود الى جسمي وهزوني للمستشفى آه وعملوا لي عملوا لي الجبس فهمت على يدي عملوا لي الجبس ومن المفروض ما يعملوليش الجبس بعد شهر وقت لحقولي الجبس ما عادش نجم لنحرك لا يدي لا يدي كامله حتى انها الطبيب قال لها قال لامي ما حل الا نقصوا له يده امي قالت مستحيل نقصوا له يده خلي يده هكاك انا وليت نكتب اليد اليسار وليت نستعمل اليد اليسار فهمت بعد فتره شهر تقريبا امي جاتني قالت لي كب سعدك هذه كلمه يعني سبه في توت قلت لها شنو؟ قالت لي في بالك؟ قلت لها شنو؟ لي اختك طايحة وقع لها مشكل في المعده نتاعها، قالت لي كيفاش عرفت؟ فهمت؟ المهم من بعد فتره تم طردي من السنه السادسه ابتدائي مش طردي هو، معناتها دوبلت انا وقالوا معناتها وليت كبير، فهمت؟ كبير ولا مزلت 14 سنه ومازلت ما خذيتش سيزياء، فهمت؟ ولاو دخلوني ما يسمى بالمدرسه الحره، باش نكمل القرايه نتاعي عملوا لي تيست ونجحت زعما زعما وباه ما نحبش نحكي لكم التفاصيل المهم وقتها طلعت لفرنسا وقتها طلعت لفرنسا الاسقاط النجمي نسيتو هذا الشخص ما عادش جاني بكل فهمت يعني تقريبا من 14 سنه حتى ال 21 سنه وقتش رجع لي وعاودوا قالي الاسقاط النجمي وانا ما زلت ما نعرفش وقت اللي هو اسقاط نجمي وقتها كنت في الحبس في تونس، كنت مشدود في الحبس، وكانوا يحطوني في زنزانة انفرادية، ويعبيوها بالماء، باش ما نرقدش، فهمت، ويجو يعملوها بالدوش وقتها في محاولة الانقلاب ضد بن علي، كان كنت شنو نعمل باش نتغلب على هذيك الظروف، إنها الوعي متاعي يخرج خارج الجسم متاعو ويمشي يتنقل، ما كنتش نعرف حتى لتوا ما معنى الإسقاط النجمي، باش ما نزيدش نطول عليكم هذاك الشخص اللي كان يجيني قال لي ما عادش باش نجيك الا بعد 60 سنه فهمت قال لي يمكن قبل 60 سنه نجيك يمكن بعد 60 سنه فهمت اما قال لي باش نرجع نجيك بعد 60 سنه المهم من وقتها ما عادش فهمت <تصفيق> يوسف عليه السلام لا لا لا مش يوسف لا لا لا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> انا بالنسبه لي الديانات الابراهيميه كانوا يعرفوا هذه المعلومات انا بالنسبه لي منعرش. ما نعرفش ما مانيش متاكد اما ما نعرفش هي مثلا مزلت حاير حير فيها الحقيقه ما نقربش عليكم فهمت المهم خرجت من السجن آه بهي عاودت رجعت لسوريا عاودت رجعت لايران آه المهم مشيت للحكايه مشيت للحكايه مشيت للحكايه الى سنه آه تقريبا 92 آه 92 وقت مشيت للمغرب فهمت مشيت للجزائر مشيت كنت في عنابه وكان وقتها نذكر في التاريخ هذاك كان مقتل بوضياف فهمت وأنا انا كنت في عنابه وخرجت السياره من عنابه سمعنا في الراديو مقتل بوضياف ما نعرفش وقت انا في البوس فهمت نحس في حاجه خرجت مني ومشات معناتها مشيت معناتها مشيت بعيد عليها ما نعرفش فين مشيت وعاودت رجعت ل 92 مقتل بوضياف 92 نتذكرها مليح انا كنت وقتها في عنابه وقتها بت في عنابه الصباح خليت الكار مشي للزاير وفي الطريق من بين عنابه والجزائر بعد تقريبا ساعه ولا اقل من ساعه من انطلاق الحافله وقعت ما يسمى مقتل بوضياف، فهمت؟ لو 29 جوان، جو كخوا، سي قبل عيد ميلادي، المهم، خليني نرجع لكم شويه لفرنسا، وقت لفرنسا، عملت عمليه هوني، هاكم تشوفوها، خاطر يدي كانت ما ما ما، عمليه هوني، نعرفش كانت تشاف ولا ما تشافش وعمليه هوني، فهمت؟ عمليه هوني وعمليه زوز عمليات باش رجعوا ينجموا يحركوا لي سوابعي، فهمت؟ باش ينجموا يرجعوا يحركوا لي سوابعي، لكن عملوا مستحيل باش يحلوا لي يدي، ما نجموش يحلوا لي يدي، فهمت؟ هذه العمليه الثانيه، فهمت؟ المهم، أه حسيت بجسمي راح، أه ما يسمى بالوعي متاعي خرج، ومشى حتى للمغرب ووصل للمغرب معناتها المدينة أكادير وقال لي عيش هوني فهمت به نرجع لكم لفازه اخرى وقتاش وقع لي الاسقاط النجمي قبل 92 وقع لي عام 1984 وقتا كنت في ايران نتذكرها هذه مذكوره في الكتاب يعني مذكوره في الكتاب اختي ذكرتها انا حكيت لها وهي ذكرتها اني مشيت القم وعجبني خاتم الخاتم هذاك ما نعرفوش فين توا ضايع في الدار هذه فهمت الخاتم هذاك علاش عوضته بالخاتم هذا في انتظار نلقاه نعرفوا لي هو ضايع في الدار هذا. انا مشي وقت مع مجموعه من التلاميذ وعجبني خاتم لكن ما عنديش فلوس باش نشريه فالفلوس مش ما عنديش ما عنديش فوقي موجودين في في الحافله قلت خليني نرجع للحافله نلقاش الفلوس ناخذهم باش نمشي نشري الخاتم ياخي وتمشيت للحافله ما لقيتش الخاتم ما لقيتش الحافله وترجعت للسوق ما لقيتش التلاميذ يعني ضعت عليهم ترسيت لي مشيت لقد ما يسمى في في المقام تاع السيده المعصومه اللي هي اخت الإمام الرضا، الإيمان الثامن للشيعة. رقت في الصحن، وكنت رقت في الصحن، وهذه ما نعرفهاش هل هي حقيقة أم إسقاط نجمي، أما متأكد اللي وقعت. أن فما واحد أعثر في رجلي، يا أخي قمت أنا، قلت له شبيك اعثرت في رجلي؟ قال لي سامحني، راني أنا عراقي، نتكلم العربي، ببخشي ببخشي بالفارسية راني أنا عراقي نتكلم بالعربي بيك راقد هوني فهمت يا أخي قلت له راهو الجماعة نتاعي ضاعوا عليا وكل شيء يا أخي قال لي تحبش تجي معايا للدار ترقد أنا عمري 17 سنة 16 سنة فهمت قلت له علاش فهمت قال لي علاش أنت راقد هوني يا أخي أنا, أنا بطبيعة إنسان يعني نحب المغامرة فهمتَ مشيت معاه هزني الدار أما ما نعرفش أن هي حقيقة أو أما متأكد الآن يعني بعد ما صارتش الحادثة أنه هو إسقط نجمي المهم هزني الدار خطر المشكلة وفي نعيش الإسقط النجمي ما عادش نفرق من بين الحقيقة والخيال يوقع عنا مشكلة هذاك عليش أنا وقت فهمت هو الإسقاط النجمي وتمكنت منه وعرفته مليح وقفته مدة عشر سنوات المهم هزني المكتبة المكتبة هذيك فيها كتب العالم أجمع منها كتاب اسمه تاريخ ما كان وما يكون وما سوف يكون وهذه المكتبة إلى يومنا هذا نمشي نقرأ فيها لكتب إلى يومنا هذا فهمت؟ طبعا ما نعرفش هل هي موجودة ولا مش موجودة مش مهم، المهم وقتها وقع عام 1992 وقع لي كالإسقاط نجمي هنا في البوس راكب في الحافلة قررت باش نمشي يعني مشيت الأكادير وشفتها وأنا عمري ما زرت أكادير قبل شفتها وعرفت البلاصة اللي باش نسكن فيها، فهمت. المهم مشيت للجام ومن بعد مشيت لطنجه ومن بعد مشيت المكناس ومن بعد مشيت لمراكش ومن مراكش هبطت لاقادير وقت هبطت ما عندي حتى فرنك حتى فرنك من لي من ربي لا فهمت وما عندي كل حوايج متاعي المهم بقيت تقريبا ستة اشهر وانا مشرد في الطرقات فهمت حتى لين تحسنت أموري شوية وأجرت دار وليت نخدم وعملت خدمة وكل شيء وقت تعرفت على واحد فهمت اسمه عبد الغاني هو اللي وراني هو أمازيغي سألته قدر نحب نتعلم ونحب نقرأ وكذا وكذا, وكذا وقتها هزني التارودانت للشيخ مختار وأول مرة اكتشف ما يسمى بالإسقاط النجمي هو تقريبا عام 1994 فهمت بقيت عند هذا الشيخ تقريبا ثلاثة سنوات نتعلم فهمت وهو اللي وراني اللي قال لي فهمني قال لي لكن الاسقاط النجمي لازمك تتصرف فيه ولازمك تتحكم فيه ولازم تدخل عمليه اعتكاف نتاع 400 يوم وبالفعل قمت بعمليه الاعتكاف في مدينه تشيره في حي البرجولا فهمت؟ بالضبط اللي يعرف المغرب فهمت؟ يعرفها البلاصه اللي يعرفها قدير وتوصلت للاعتكاف هذا اللي خرجت منه نوزن 38 كيلو واللي كتبت به الكتاب متاعي اللي اسمه السفر المحايد اللي هو من سبعه مجلدات فهمت؟ فهمت؟ إذا وقتها فهمت اللي الأسقاط النجمي هو له وحي وله حلم وله خرافات من الخرافات وله نبي من الأنبياء ولا حد شيء وإنما تجربة يعيشها الوعي سواء بالإيحاء أنه يخرج من الجسم أو بالخروج الفعلي من الجسم بعد هذه التجربة فهمت في الحقيقة وليت نتحكم في الإسقاط النجمي وليت نختار فين نمشي نعرف فين نمشي أه نجم نمشي نطل على أولادي نشوفهم لاباس ولا مش لاباس وبعد نكلمهم نلقى نفس المعلومات اللي وصلتني يعني أنا تأكدت اللي هو ماهوش إيحاء من هذه المسألة فهمت؟ أي أكادير سيغتو تشيرا تشيرع أنا كنت صحار غادي المهم فهمت؟ أه لا تعرفت على الغنوصية من إيران تعرفت على الغنوصيه من ايران عند واحد باكستاني هندي اسمه غلغل. أول مرة أتعرف على الغنوصية من ايران وأفغانستان فين تعرفت على الغنوصية، على حدود في مدينة مشهد تعرفت على الغنوصية. خليني نكمل الحكاية. من بعد اللي منها وكل شيء ورجعت لتونس وكل شيء، فهمت بديت نعيش الإسقاط نجمي كمسألة أصبحت مسألة عادية عندي. حتى لين طبعاً حتى الزوجة متاعي القديمة كانت وقتها يوقع لي إسقاط نجمي تشوف حاجات وتخاف وتترعب وكل شيء هذاك علاش عام 2007 وقتت المرة الأخيرة قررت إني ما عادش نعمل الإسقاط نجمي وإني خاطر كان الإسقاط نجمي سبب لي ياسر مشاكل مع العباد سيخطوه مع مرأة تعيش معايا تصور مرأة أنا الاكس متاعي لي توا عندي منها ثلاثة أولاد قتلي تبدأ راقد ويبدوهم حروف خارجين وحروف داخلين طالع هابط وكذا وكذا وكذا, وكذا. إذا المرأة هبلت في مخه فهمت وما تعرفش الأمور هذيك وباش تفهمها ما تفهمهاش ما تنجمش تفهمها. إذا عام 2007 قررت باش نوقف الإسقاط النجمي كليا وقفته إلى 2006. 2006 بعد ما جيت لهولندا وكل شيء وقتاش رجع بعد تلاقي بعامين وقبل قبل تلاقي أنه كان يجيني حلم وهذا متأكد أنه حلم. كان يقول لي الراجل هذا اللي كان يجيني قبل وقت كنت صغير، يقول لي طلق المراه، نقول له مانيش باش نطلقها، يقول لي طلقها، يقول لي مش طلقها، يقول لي انا باش نخليها تهرب من الدار. فهمت؟ هكا نتذكر مليح وانا كنت نقوم الصباح ونقول لها البارح حلمت حلم اللي انت باش تهرب من الدار. تقوم تضحك هي، وفي الاخر بالفعل هربت من الدار وما نعرفوش علاش هربت من الدار حتى متعود. المهم فهمت؟ وقت شغلي عام 2006 2005 تقريبا لا مش 2006 2016 من 2007 من 2007 الى 2016 تقريبا 9 سنوات اني كنت انا نسكن بحضره الحاج كنت نقوم الصباح باش نمشي للخدمه نطل مشبكتنا تاع راجل واقف عند الماء نلبس حوايجي نخرج نحب نشوفه نلقاه يرمي روحه في الماء، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم مده تقريبا اسبوعين. طبعا انا عندي البسيكياتر نتاعي، فهمت يعني عندي بسيكياتر وعندي بسيكولوج، تعرفوا الفرق ما بين البسيكياتر والبسيكولوج؟ ولا عمل لي سكانير على المخ نتاعي خاطر انا الحاله نتاعي تبعوا فيها هوني بسيكولوجيكمون، فهمت يعني تدرس هوني. هما يقولوا لي عندك ماده على حسب معنتها بسيكولوجي عندي ماده في المخ بتاعي هي الدوبامين تنتج بطريقه غير عاديه فهمت اللي يخليني في حاله فرح دائم ويخليني في حاله نشوه دائمه فهمت احياء مش واقعه بك حاجه اخرى فهمت؟ لكن التجربه تعيشها يا كيشان يا ناس كيشان المهم عام 2006 2016 قررت باش نعاود نرجع للإسقاط النجمي ولكن هذه المرة إني بديت نعمل في تجارب هو 2015 و 2016 بديت نعمل في تجارب باتصال مع مختصين في المجال البسيكولوجيك فهمت ومع أشخاص مختصين وقاموا بالتجارب كيف إتصلت بهم وقاعدين نعملوا في تجارب حتى لين توصل أنا شخصيا إلى طرق يمكن بها أي إنسان يعمل الإسقاط النجمي. فهمت؟ يعني أي إنسان ينجم يعملها. يعني نسبة 10% اللي يتولدوا بالإسقاط النجمي اللي تعمل طبيعياً، معناتها 90% الآخرين ينجموا، أعطيتكم الميثود للمرة الأخرى، جربوها، أما ما نجمش نعطيكم الميثود على خاطر ثم أساسيات اما وتدخلوا للمجموعه تنجموا وتقوموا بالتجربيه شنو هي العمليه ها شنو فهمتم كيفاش هي بسيطه جدا خلينا توا ننهي هذه هي تجربتي مع اسقاط نجمه نظن الفكره واضحه نظن الفكره واضحه فهمتني بعد توا خليني نعطيكم معلومه واحده وأنا بعد نكمل الكتاب نتاعي بعد ثلاثة أربعة أيام، باش نعمل فيديوهات بتاع عشرة دقايق، باش نعطيكم ساعة أول حاجة شنو معناها جسم مادي؟ شنو معناها جسم أثير شنو معناها روح؟ شنو معناها نفس؟ على خاطر ما تنجمش ما تنجمش تفهم روحك وما تفهمش التركيبة نتاعك. ما تنجمش تخدم نجاره وما تعرفش المنشار والمسمار والمطرقه ما تنجمش فهمت حكيت عيني حكيت عيني و وناكل في حاجه حاره فهمت حرقتني عيني المهم خليني اقول لكم حاجه اوفن كونت عالم الماده وعالم اللامادة هما عالمين متوازيين يتلاقاو بعض الأحيان ولا يلتقوا بعض الأحيان الأخر إذا عالم المادة هو عبارة على ماكينة على آلة تحمل شفرة متنجم تجبد إلا ذبذبة واحدة فهمت وعالم اللامادة أو عالم منسميوش لامادة العالم نتاع الوعي عنده شفره نتاعو زاد مثلا نضربكم مثال الصفر مثلا الصفر هو شفره ولكن الشفره نتاع الصفر لا يمكن ان تكون في الماده لان عندما تكون في الماده الماده تنثني من الوجود ولكن مثلا فما صفر فاصل واحد اربعه خمسه صفر فاصل واحد اربعه سته صفر فاصل واحد اربعه سبعه 0.148 إذا هذوما الشفرات الكل اللي موجودين اللي لا نهايه على حسب الأعداد وقتها يتخلق جسم يحمل 0.45، 1 الوعي هذاك يدخل فيه فهمت؟ يعني ليس كل ما هو ذبذب. يمكن ان يظهر في الماده ولكن كل ما ظهر في الماده له شفره في العدم فهمت اذا مثلا انا نضرب لكم مثال الجسم نتاعي هذا اللي تشوفوا فيه هكا هو يحمل شفره 0.146 اذا الوعي اللي فيه هو يناسب الذبذبة الاثيريه نتاع 0.146 إذا لا يمكن للشفرة متاعي إلا تكون في الجسم متاعي. إذا وقت نموت أنا هل الذبذب متاعي تضيع؟ لا الذبذب متاعي تبقى. تترقب أن تحصل على جسم يحمل صفر واحد أربعة ستة ولكن على حسب الغنوصية أن الطبيعة لا يمكن كما العدم العدم لا يمكن أن يخلق شفرتين متشابهين. كما ان الطبيعه لا يمكن ان تخلق جسمين متشابهين اذا هوني الحل الوحيد ان الانسان يوصل أنه قبل ما نموت انا يخلق لي جسم ينجم يشد الوعي بتاعي أنظم الفكره واضحه طولت عليكم ياسر نمشي نشرب كاس ماء خاطر نذكر نسكر شويه نمشي نشرب كاس ماء ونمشي للتواليت فهمتَ سامحوني ونرجع لكم آه ونبدأ الأسئلة فهمتَ ونبدأ الأسئلة أوكي. اوكي أه. تاثير البيره مش الكحول نحن شو بعيني ده <تصفيق> بالنسبه للاشخاص اللي يحبوا ينضموا للجروب غدا نضيفهم فهمت اي بتصل وهذه يا خركع بنا كاع انتهينا اسمع لا عندها حتى علاقه الكحول ان فوا معناتها اول ما توصل تعمل الاسقاط النجمي من بعد نجم تعمله باي طريقه فهمت انا مثلا ذكركم قصه واذا كنت عامل اعتكاف ب 400 يوم كان الشيخ نتاعي يطلب مني باش نقول قوله نكررها باش النجم نشوف الحيوط تتحل وندخل في الحيوط وكذا. المهم كالقول هذيك كا قاعد نقول فيها نقول فيها نقول فيها وبالفعل نشوف كما يسمى الحيات تخرج من الحيط وكذا وكذا وكذا بهذاك كتخيل لكن في مره من المرات بدلت الكلمه الكلمات اللي كان يقولهم لي. بديت نقول خبز وماء خبز وماء خبز وماء خبز خبز يا اخي نفس الشيء وقع. اذا هذاك الكل ديكور. وديجا حب نأكد لكم حاجه أن كل الأشخاص اللي قريت عندهم يقولوا لي ما تقولش هذه الأشياء العامه قال لي راهو حتى كي تقولها فهمت؟ إذا المسأله معناتها واضحه أنا نقول لكم اللي ما يصدقش يجي للجروب وأنا نخليه يصدق يا سيدي يكونوا أنبياء يقول له خيال، اوكي خيال، يا سيدي يعيش هالتجربة من بعد تقول خيال، اوكي؟ وتتحس حاجة خرجت منك ومشت شافت وعاودت ترجع دورتها قول خيال. آه محمد أكاب، بكرة نضيفك. آه باهي وصلت الرسالة نتاعك وصلتني أكيد. لا لا لا صلاة لا صوم لا صلاة لا صوم هو اعتكاف عن الاكل خرجت نوزن 38 كيلو فهمت الاسقاط النجمي درجة عالية من الاحلام الجالية ان تعين نفسك في الحلم يعني ممكن تقوم بالاسقاط حتى من حلمك الجالي آه ما قالوش العلماء هكا آه كريم بعض الناس يقولون انك تصاب بادوار دائمة بدوار دائم، شو تقصد بالدوار الدائم أرى أنت مليح وفما اسقاط نجمي وفق عليه العلماء الملحدين. الاسقاط نجمي العلماء الملحدين بيدهم يقولوا به. بي. مش ملحدين، فماش راهو علماء ما تقولش علماء ملحدين. العلماء بصفة عامة اللي يؤمنوا بالمادة. توا تجاوز راهو العلم، الإلحاد ما عادش كيما قبل عشرين سنة. ما نجمش نعطيك تفسيري لهذه التجربة التجربة بالفعل تحسها تعيشها ولكن شنو حقيقتها من من ما نجمش زلت ما كملت هاش التجربة باش نحكم عليها فهمت طعم نضيف كل مجموعة سلطاني حمس كيفاش ننجم نبعث لك مساج على محمد كريم العبيدي في الفيسبوك أنا يعني أعطت لك فترة ونسيتني الإضافة طعم نضيف عندي شهر وانا مبلوكي يا غا نادية فهمت؟ القولة التي أمرت تكرارها أليس اسم الله؟ لا لا لا مش اسم الله، اسم سرياني باللغة السريانية حاس، ماس، عنطر، بلين، باس، حاجات كما هكا، فهمت؟ طريقة الإعتكاف أنك ما تخرجش من البيت، ما تخرجش من البلاصة اللي أنت فيها، ما ترقدش على فرش، ما تاكلش، تاكل تمرة ولا تشرب الماء وكهو وقبل عمليه الاعتكاف بتاع 400 يوم تعمل تعمل اعتكاف بتاع 40 يوم، قبل 40 يوم تعمل اعتكاف بتاع 10 ايام، قبل 10 ايام تعمل اعتكاف بتاع 3 ايام. طبعا يمكن الانضمام اي انسان ينضم للجروب. اهلا وسهلا اي واحد يبعث لي مرحبا به كيفاش؟ تدخل للجروب، تمشي محمد كريم العبيدي تبعث لي دعوه وتطلب منك تطلب مني اللي تدخل الجروب. والا تعرف واحد في الجروب يدخلك. فهمت؟ فأنت... طبعا الجروب هو الموضوع نتاعه الغنوصيه يعني ما نحكيوش كان على اسقاط النجمي نحكيه على كل شيء. مره انا ركزت على مولد كهربائي وتحولت انا الى مولد وانزعجت الموضوع. فما فلسفه جديده ظهرت في المانيا حول قوه الفكره. ما اعمل اسقاط نجمي لا اعرف ماذا افعل والى اين اذهب، مش مشكل غير اخرج من بدنك وقد أخذر له، يز. هل يحتفظ الوعي بذاكرته عند انتقاله لجسد اخر؟ آه ما فهمتكش يا ابراهيم آه ما فهمتكش. هل تعني الفرق بين الميتافيزيقية والمادية؟ هل تعني, هل تعني الفرق بين الميت... الميتافيزيقية شيء مش مادي. تأثير اللاوعي على الوعي. فهمت. باهي خانقة بالنقلة. تصلح مع أي واحد. هل التجربة هذه تصلح مع أي واحد؟ مع أي واحد. فهمت. <تصفيق> إبراهيم، لوعيك من استقبل <hesitation> أع... معلوماتك باهي، بحكاية أشبه بالإسقاط النجمي أثناء عملية جراحية ورأيت كل التفاصيل العملية. بالفعل، هذيك أبيك هذيك أبيك اسمها في حالكم الكوم حتى أنا عشتها. أه... إللي يكون عنده قدرات في الطفولة لكن ما طورهاش وتقلصت مع الوقت يقدر يسترجعها بكل سهولة، يقدر يسترجع نجم تشوف أي حاجة نجم تشوف حتى مخلوقات فضائية حطها في بالك كل الفنانين كل العلماء كلهم عاشوا الإسقاط النجمي تفاعلات داخل الجسم داخل العقل المختش عليك تعتقد أنها حقيقة مش مشكلة أما التجربة تعيشها لا لا الآن حالتي صحية ممتازة لا لا أنا تو بعد ما نكمل الكتاب باش نتهي بحكاية التفهيم أنا باش نهتم كم بالأمور هذيا. نحب أنا كل شخص فيكم يعيش التجربة بوحده، التجربة الروحية يعيشها بوحده. حتى حد ما رب حد كله ماكش محتاج النبي، أنت بيتك نبي. اللي باش يقوله لك النبي تنجم تعمله أنت. تو توصل له أنت. أه تصير لي أشخاص عمري ما عرفتهم وأحداث ما وقعتليش لكن بعد فترة يتجسد إلى طبعا طبعا يا ولدي الجن مش موجودون في الدقان. الجن أنا حكاية فارغة. الجن هم أموات عبيد ماتوا. هذا العلم ما هوش في الكتب. والله يمكن يكون عاش في أول حياته ومن بعد نعرفه أنا حسب رأيي محمد ما عاشش التجربة ولكن حاول مش يعيشها ومشى ومشى عرفها يعني ما يسمى عنده علم التجربة. خاطر تنجم أنت توا أي واحد فيكم مثلا ينجم يمشي يحكي الواحد آخر اللي أنا حكيتهولو، العباد صدقه فهمت يعني ينجم أي إنسان فيكم معنتها يجي يعاود يحكي نفس الحكاية ما غير ما يعيشها، إذا العباد صدقه على أساس أنه عاشه هو ما عاشهاش، هذا يسمى علم اليقين، ماهوش عين اليقين. Uh, لا uh, هل في حال يمكن ان تؤثر على الواقع لا لا يمكن ان تؤثر على الواقع ولكن يمكن ان تراقب الواقع avec la conscience après la mort physique ما نعرفوش كيس كي سباس avec la conscience après la mort physique سي ال ما دو فريكونس ما نعرفوش اما حسب تبقى موجوده حتى لين تجد جسم ينجم يستقبلها، هذاك علاش الفراعنه كانوا يحنطوا الاجساد نتاعهم في انتظار العوده. علم الكابالا ان الروح الانسان تحتوي على ثلاثه اجزاء، النفس والروح والنشمه. آه النفس والروح نعم، فهمت؟ والنشمه يمكن يقصدوا بها العقل، فهمت؟ باهي. أهلا بكم كثيرا بعلم الكابالا اليهودي عندي بعض اقتلاعات على هذا العلم أتمنى أن تشاركنا معلوماتك عن هذا العلم إن كان لديك أي معلوم ولك الشكر مقدما طبعا نجم ونعملوا موضوع مرة على الكابالا فهمت؟ بالنسبة لعلم الأبراج حكيت فيه الموضوع وعندي فيديو فيه وفيه يسر حاجات من الحقيقة ما يسمى تأثير المادة على المادة أسمعني التجربة الشخصية هي أهم شيء عيشوا التجربة كريم سألتك قبيلك على نيكولا قال إنه صارت جي صارت جي رسائل عند خروج من السلسلسة الصوت شكونا هو صوت جاوب إنه هو كل الناس وإنه هو الأول والآخر وهذا قول يشبه وصف الله في الإسلام عادي عادي على خطر في الإسقاط النجمي آه ها بشو نقول لك حاجة جاناتيا في الإسقاط النجمي تولي أنت الرب على خاطر كل عبادي وليو تحت امرك يعني تحس وقت في الاسقاط النجمي تصور ما مش تانيب ضمير نجم تعمل اللي تحب تدخل رستوران تاكل تضرب تغتصب تعمل اللي تحب حتى حد ميكلمك انت الرب طبعا قابلت اشخاص قاموا بالتجربه وعملت تجارب مع اشخاص وفهمت و... طبعا فاقد الوعي حتى لسبع سنوات كنت فاقد الوعي. الانبياء بتاع بني ابراهيم اولاد ابراهيم ضمنهم كلهم كاذبين ولاد حرام سقاط ما يسواوش بزقه. هذاك وجهه نظريه انا. الانبياء بني آل عمران وظن ال ابراهيم وال عمران يعني على العالمين اولاد ابراهيم الكل ولاد حرام. راني نقول لكم. آم. انا نقرا انا نقرأ. انا نستعمل كل واحد كيفاش راه كل اللي يمشي للنجوم كل شيء انا انا راني منزلت عندي عامين من اللي رجعت لها اذا زدت نعمل في التجارب فهمت اسقاتني نستعملها في العالم المادي نجم مثلا نحب نعرف معلومات نعرف حاجات سيوطو القراءه انا نستعملها آه. نجم ترى المستقبل ما المستقبل ماهوش آه. اكيد كيما قلت لكم خاطر يمكن يتغير آه وردة الحياة وردة الحياة من أهم الأشياء يعني حقيقة جميلة جدا. أعلم أطفالي الغنوصية منذ الصغر عمرهم حوالي عشرة سنوات. أه الغنوصية تعلم هنا ممكن تخليهم يعيشوا اللي هما يعيشوا فيه. صدقهم. فهمت؟ أه عند الخروج في البداية هل صافتنا جاينات؟ في الأول في الأول لا. شوف روحك من بعدي. قانون الجذب موجود قانون الجذب فهمته أسهل طريقة قلتها في الفيديو اللي قبل هذا نيكولا فهمت وتكون معرض الاعتداء ثاني ما فهمتش الوعي في الدماغ أتمنى أن يكون في شيء أكثر آه الوعي أنا توا هما العلماء ما هماش حايرين ما يعرفوش على الوعي المستق... هما مشكلتهم توا الوعي لاكونسيونس هي أكثر البحوثات الذي يقام فيها العمل الآن منذ تقريباً 20 سنة. ذا التجربة تبدأها قلت لكم كيفاش تبدأوا التجربة فهمت وكي للجروب تو نزيد نعطيكم أكثر تفاصيل. جربت الإسقاط نجم وصلت إلى أني حسيت بحرارة في جسمي وضربات قلبي ولات قوية وحسيت بخوف وما كملتش عملية باش تنصحني انك تتخلص من الخوف ما تخافش ما تخافش ما تخافش الخوف هو اكبر شيء ما تفسيرك لهذا الرجل اللي شاهدته ما نعرفش هو يقول جدي فمتنى. الواعي الوعي ما نعرفوش لو في الدماغ او مستقل عن الدماغ جيه بيان اون ماتيماتيك في الحسابي طبعا هل هرمون الميلاتونيوم يساعد على السقاط نجمي كل ما هو هرمونات ولا حاجات استعملها راه مش باين اي مريض مريض مش مريض كل نجم يعملو هل الأفضل الزواج أم البقاء أعزب لعيش كل هذه التجارب؟ بالعباس مش نقول لك مش نجاوبك المهم كان تيح على زوج ولا زوجة ما تفهمكش أخدمت وتقعد عازب آه أنت قلت العلم هذا ما كانش في الكتب من بعد قلت راني نقرأ عليه لا نقرأ نقرأ في المجالات من أما أكثر شيء تلقاه مش في الكتب، فهمت؟ أما الكتب كلها ما تعبرش على الحالة كيما تعيشها، فهمت؟ مرة آه طلعت على حلم لحقني حد صحيتك عشان مرة عبد الإسنان صفراء وطويلة ويتكلم، آه مرة طلع لي عدو في الحلم، أي تحس بالاهتزاز، الاهتزاز هو علامة الخروج. ما نعرفوش هل بعد الموت يتوقف الوعي ما يتوقفش كل واحد شي يقول فهمت؟ ما نقول لكم حاجات ما عشتهاش. كريم أنا أعمل في مجال الفيزياء والمعادن وفي بعض الأحيان أغمض عيني وأدخل في ذرة المعادن وأشعر بطاقة البروتون هل هذا إسقاط نجمي؟ يمكن في حالة حال فما الإسقاط النجمي في حالة يقظة، فما الشلل النومي. أي محمد كريم العبيد، أي. بالفرنسي، أي بالفرنسي،, بالفرنسي. محمد كريم العبيد. نظن الفراعنة استعملوا الإسقاط النجمي. أي أحسن تكون مظلمة، ويكونوا عينيك أهم حاجة أن عينيك مغمضة. فهمت؟ لان ما تنجمش انت خاطر عباره على اغماض العينين عباره على انك تسكر باب الوجود هذا باش تنتقل الى باب يشتحل باب الوجود الاخر خاطرهم دو ما من الجموش يكونوا الزوز محلولين نظن اكتفي بهذا القدر اكتفي بهذا القدر كيف تستعمل الاسقاط النجمي في القراءه نمشي ونتعمل الإسقاط النجمي نمشي نزور مكتبات ونقعد نقرا على خطر في الاسقاط النجمي نشد الكتاب هكا نحل ونقرا في لحظه ونسكر كل شيء في مخي فهمت هاني يعني قلت لكم كيفاش؟ قلت لكم الطريقة الصباح بكري. إسقاطتنا هي بلا زويج. تلقى تلقى كل شيء تلقاه في الكتب وما تلقاه مش واضح. لا هذاك السرعة والحاجة ديك حاجة أخرى. أي هو يشل جسم امتاعك؟ التأمل طبعاً التأمل التأمل الهدف نتاعو هو الوصول إلى سقطة نجمي. هاي يعني نكمل الكيس هذا ونتكيف سيجاره ويزى. المهم الأسبوع القادم طبعاً عملوا حلقة أخرى. اما يمكن قبل الاسبوع القادم آه نعمل لكم فيديوهات باش نهبطهم يكونوا ب 10 دقائق ونجموا نخليوا أه تحبوا كل نهار سبت نعمل مقابله حتى يجي رمضان رمضان باش نعمل معها كل يوم يعني آه في رمضان آه نهار السبت نوليو نعملوا للاسئله هكا حضروا الاسئله نتاعكم راهو السؤال هو المفتاح المعرفه والمعرفه وحدها لا تكفي لازم التجربه فهمت بدنا جامش تعرف انك اونوسي اونوسيا يا... تبع حسك فهمت في احدى ليالي وانا نائم استيقظ بشكل مفاجئ واحسست بشكل كامل مش احس بشخص يغوم اي اي موجوده هذه هي هو الاسقاط النجمي هو احسن اسقاط نجمي هو بعد النوم وقتها ترقد وتقوم فهمت أسهل طريقة الوقت ما عادش عنده قيمة والزمن والمكان ما عادش عنده قيمة عنصر الزمان والمكان ينفقد إصطة نجمي نكمل هالكيس هذا سؤال لماذا إصطة نجمي علم سري لا يدرس الجميع لأنه لو يدرس للجميع ما عادش اللي عندهم البوفوار، ما عادش يسيطروا على العباد، يولي كل واحد يسيطر على روحه، نوليو كيف كيف، أنا نحب نعمل تجربة في سقط النجم، تجربة للتو اللي عملتها، ونتمنى إني نعملها، وحتى واحد ما معناتها وصل لي عملها، ما نتصورش يعني ما قابلتش واحد حكالي لي هو انه واحد يعيش لإسقاط نجمي وانا يعيش لإسقاط نجمي ونتلاقاو لبرا مع بعضنا مش مشكلة شات أه أه وقت تمشي لـ وقت تمشي للجروب بتكون أسهل فهمت خاطر نوليو نحكيوا أكثر تنجم تقابل الموتى فهمتها تتذكر كل شيء اللي في إسقاط نجمي اللي تشوفه في الاسقاط النجمي كل حبر ما ترجع لجسمك تشوفه بالتفاصيل وباكثر دقه لا لا مش مهم هيا اسمع فتح العين الثالثه هو نوع من الاسقاط النجمي لا لا يمكن ان يعوضنا عن الحياه الحقيقيه اهم شيء هي الماده يا سيدي من أقول لكم صراحه يا تاجر فكر أنا اللي شفته في الأسقاط نجمي متنجمش تتصوّر نجم ناكل أحسن الماكلة، نجم نعم اللي نحب عليه أنا، لكن البنة، البنة، البنة الحقيقية هي الملموس، البنة الحقيقية هي أن يختلط الملموس والمحسوس، فهمت؟ نجم تتخيل اللي تحب. تنجم تعيش الإسقاط النجمي، تنجم تحلم، تنجم تعمل اللي تحب عليه أنت. أما الحقيقة مع الإحساس هي الروعة. ما لازمكش تسقط في الإسقاط النجمي ولا، وال... اسمع راهو العالم هذا هو مادي ولا مادي، ما لازمكش يكون عندك لا إفراط ولا تفريط. شفتوا ال ال الجيتار الـ الجيتار فيه الإي جي وال معناتها الأغنية تين تين تين دون دون دون كانت عايش ديما دون دون دون ولا تين تين تين حكاية فارغة لازمك تكون الأرموني فهمتى <تصفيق> لا المهم أنا ما حصليش لدى وخار لا حتى شيء فبدأ ما سعدك ضربة هوني في الراس كيف ال تك كيف الضوء يضربك بالفعل لا الصفر لا يمكن الصفر المحايد لا يمكن ان يظهر في الوجود لا يمكن ان يظهر في الوجود الا عندما يقسم هو علاش موجود الاعداد الاعداد هي تقسيم للصفر الموسيقى كل شيء كل شيء كل شيء الموسيقى فما اللي انا مثلا ما نجمش بالموسيقى نعمل اسقاط النجم خاطر انا نحسها الموسيقى لغه الكون الموسيقى المهم آه نلتقي في الجروب غدوه تنظيفكم آه واتمنى يكون فما تفاعل في الجروب ما يكونش رقاد فهمت ما تكونش راخدين. طبعا في رمضان سوف يكون موضوع الغنوصيه تفسير بعض الايات الغنوصيه في القران. فهمت؟ ليس كل القران جميل ولكن فما هناك فيه جمال. يعطيكم العافيه ويعطيكم الصحه ويعطيكم الخير ويعطيكم الامل ويعطيكم كل شيء، وأهم حاجة أهم, حاجه أهم حاجه أهم حاجه أهم حاجه في حياتكم انك تلقى انسان تتفهم معه، هذا هو الفوز العظيم، اسم الغروب الجروب هو الغنوصيه، وكان ما لقيتش أبقى وحدك، فهمت كيما نقولوا بالتونسي كريا دار مسكرة ولا كريا مشومة معنى كلام كل شيء في الكون اسقط نجمي لا اما اسقط نجمي هو نوع من أنواع الالهاب لكل المبدعين والمفكرين والفمتة. يعني النجم نشوف لوحات النجم نشوف اي شيء فهمت؟ نجم تشوف افكار نجم تشوف اشياء شيء هو حقيقه مخيال التجربه اللي زكو بتعيشوها وتتعيشوها يجي رح معايا شكون منكم هون عمل اسقاط نجمي فمش واحد عمل اسقاط نجمي خلينا خلينا نشوفوا شكون منكم عاش الاسقاط النجمي هون ولا واحد بعد بعد شهر او شهرين اكيد فما واحد ولا زوز ولا ثلاثه منكم باش يكون عايش عاش الاسقاط النجمي انا ناكد لكم ماذا حاولت وخفت أنت حاشب بوتليس نجم تعاود ترجعوا الرابط ما فيهش رابط لازمك تنضم للمجموعه لازمك تبعث لي محمد كريم العبيدي بالفرنسيه محمد كريم العبيدي باش نعطيكم البروفيل نتاعي اهو قبل ما نقطع انا خوافه اعملوا مع واحد أختي ولا مع واحد هاي هاو كان البروفيل نتاعي ابعثوا لي الصداقه نتاعكم وانا نضيفكم وقل لي اضيفني للاسقاط النجمي نضيفك لاسقاط النجمي اوكي اه نخليكم مع السلامه وشكرا لكم وفي مخ... السبت القادم نخليه السبت القادم اسئله على حسب الفيديوهات اللي نعملها في وسط الاسبوع لا الحلم ما عنده حتى دخل الحلم فهمت اه مع السلامه باي باي ازول ولا نزول مع السلامه عشان تشوفوها باي باي! لكي